מה חדש במערכות אוטונומיות? בואו להכיר את החידושים המרכזיים בגרסה 22A. על מנת לבחון שונים, ניתן לחבר את המודל שלנו לסימולטור עם כגון אנרי לנג'ן אוגה זיבו. אחד הכלים המשמעותיים ב-22A הוא הקיובוי צימולטור, שהיה קיים עבור מודלים של אוטומטד דרייבינג ו-UAV, וכעת הוא גם אפשרי רובוטים סימולטור זה מאפשר לבנות תרחישים עבור רובוטים, למדל סנסורים כמו GPS, INS וענה נקודות מליידר, ולשלב את הקריאות שלהם בחוג הבקרה. בדרך כלל שמתחילים להשתמש בכלי, מתחילים ביצירת אובייקט של rigid Body Tree. יש כמה דרכים ליצור אובייקט זה. לבנות את המודל באופן ישיר, להווה מודל מוכן מקובץ חיצוני, או לקחת אובייקט קיים מתוך רובוט לייבריים. בגרסאות החדשות הורחבה ספרייה זו בצורה משמעותית, והוספו שלה על מודלים של רובוטים שונים. בנוסף, בגרסה 22A נוספה Data Support Package, המכילה את המש Data Files שמקושרים לאותם אובייקטים. עבור פיתוח של זרועות רובוטיות הוספה אפליקציה חדשה, Inverse Kinematics Design App, אפליקציה אינטראקטיבית המאפשרת למשתמשים לקבוע איפה הרובוט נמצא, לתכנן ווייב פוינט וטראג'קטוריז בשימוש בקינמטיקה הפוכה. המשתמש יכול להגדיר את המקום והאוריינטציה של הרובוט באופן ישיר, ליצור קונפיגורציות, לנהר עם מספר רב של אילוצים במקביל, ולבדוק התנגשויות נגשויות עם אובייקטים בסביבה. לבסוף, ניתן להווה את המידע למטלאב וורקספייס. בגרסה 20B שוחרר UAV Toolbox, התומך ביישומים עבור מערכות מוטסות אוטונומיות כגון מלאטים ורחפנים. הכלי מכיל, UAV. מודלים מנחים שמטרתם לבחון את אלגוריתם האוטונומיה כבר בשלבים ראשונים של הפיתוח, בלוקים להקיבה אחר נקודות ציון ועוד. הכלי מאפשר לסמלץ תרחישים בשימוש בסימולטורים כמו Cuboid וUnreal Engine. הכלי תומך בפרוטוקולי תקשורת שונים, וכמו כן מאפשר התחברות ופריסה לחומרה של הטייס אוטונומי של PX4. בנוסף, קיימת אפליקציה אינטראקטיבית, Flight Log Analyzer App, המאפשרת היוון נתוני טיסה, ויזולליזציה וניתוח של נתונים אלו. בגרסה 22 נוספה אפליקציה חדשה בשם UAV Scenario Designer App. אפליקציה זו מאפשרת תכנון אינטראקטיבי, ויזואליזציה וסימולציה של תרחישי UAV, באמצעות הגדרת פני שטח, פלטפורמות שונות וסנסורים. ניתן ליווה, לייצא, ליצור ולערוך תרחישים, מסלולים ואובייקטים שונים בזירה. עדכון משמעותי נוסף הוא שכעת ניתן לבצע סימולציות Hardware in the Loop עם הטייס האוטומטי של P-Hawk, מה שמאפשר לבחון את האלגוריתמים על החומרה לפני ביצוע ניסויים בשטח. לגרסה 22A מצטרף כלי חדש בשם Rode Runner Scenario, המאפשר יצירה ובחינה של תרחישים עבור סימולציית נהיגה אוטומטית. כעת ניתן לבצע קוס סימולציה עם Rode Runner באמצעות מודלים של MATLAB וסימולינג. Rode Runner Scenario הוא עורך אינטראקטיבי המאפשר לתכנן תרחישים להדמיה ובדיקה של מערכות נהיגה אוטומטית. ומאפשר מאפשר להוסיף רכבים, נתיבים, מסלולים, להגדיר לוגיקה ולהגדיר פרמטרים של התרחישים, התחברות אחרים קו סימולציה. ניתן להצית את התרחישים שנבנו לאופן סנריו. אותם תרחישים שיוצאו כאופן סנריו, יכולים לשמש שלחהוו כן בסימולטורים אחרים, כמו ה-Driving Scenario Designer App שנמצאת באוטומייטיד דרייווינג טולבוקס. משתמשים יכולים לבחור בין שחקנים מובנים, או לתכנן בעצמם את השחקנים שבסימולציה באמצעות MATLAB Simulink או CARLA. אז למה אתם מחכים? תורידו את הגרסה החדשה ותנסו זאת בעצמכם.